З'явилася новина про Фернандо Алонсо. Перед цим викинув, що Ферері пропонує йому новий контракт. Можливо, це у світлі того, що на Алонсо почали заходити інші команди. В першу чергу, команда Макларен. Вона отримала підтримку Хонди. Хонда хоче хорошого пілота собі, номером один. І Фернандо Алонсо розглядається як варіант головний. Алонсо розуміє, що перехід в Макларен наразі йому не гарантує чемпіонського боліду. З іншого боку, вже п'ять років Ферері йому нічого теж не дає. І саме тому зараз активізувалася Скудерія, щоб зберегти свого пілота номера Уно. І, можливо, вона вже думає над тим, щоб замінити Кімі Райкелла. Для них пріоритетом буде Ніко Хюлькенберг. Вони чомусь вирішили взяти Кімі замість Хюлькенберга минулого літа. І це була помилка, це вже очевидно. Але в цілому команда «Феррарі» вже зараз говорить про те, що вона не буде прогресувати до кінця сезону так, щоб досягнути команди Mercedes, рівня команди «Мерседес». Отже, вони вже вивішують білий прапор і готуються на наступний сезон. Я не думаю, що Алонсо може собі це дозволити. Він розуміє, що час спливає, він не молодший, і йому необхідний цей третій титул психологічно, щоб зрівнятися з Сенною, по-перше, його кумиром дитинства. Ну, а по-друге, щоб після тих двох титулів доволі ранніх довести, що він був пілотом екстра класу протягом цієї кар'єри. Всі це знають, але статистика говорить головні слова. І після кількох років по завершенні кар'єри все забудеться, будуть тільки цифри. А цифри два чемпіонські титули для пілота. Це Показник хороший, але посередній. Принаймні, я у твіттері написав так, що це буде бонус, бонус героїв гонки. В топ-3 я його не ставлю, через те, що є пілоти, які заслужили трішки більше, але Алонсо я даю теж бонусний герой, геройський трофей за цю гонку, за те, що він дійсно витис максимум із цього боліду Феррарі. І я не впевнений, чи є пілот, який би проїхав так гонку, на такому боліді Феррарі, як це зробив Фернандо Алонсо. І він принаймні дозволяє вболівальникам болівальникам скудерії і надалі гордо наскільки це можливо носити червоні бейсболки та майки перед наступним Гран-прі. Алонсо це надія скудерії на хоча б якийсь пристойний результат в Гран-прі. Витіскоп. Спортивне відео.